κοινωνικά δίκτυα και ασφάλεια. Μερικές βασικές συμβουλές προκειμένου να είμαστε το δυνατόν περισσότερο προστατευμένοι από κακόβουλες επιθέσεις ή ατυχήματα είναι οι εξής. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς. Ο κωδικός Παναθηναϊκός είναι ιδιαίτερο κοινό και εύκολος να τον σκεφτεί κανείς. Αντιθέτως, ο κωδικός Παναθηναϊκός, όπου έχουμε αντικαταστήσει το A με παπάκι, το i με 1 και το o με 0 δεν θεωρείται εύκολο να τον βρει κανεί. Στη γενική περίπτωση, καλό είναι για την παραγωγή ενό κωδικού να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον ένα σύμβολο, ένα γράμμα, κεφαλαίο και μικρό, και ένα αριθμό. Ο συνδυασμό των προηγουμένων μπορεί να δημιουργήσει έναν εξαιρετικά ισχυρό κωδικό. Φυσικά, πρέπει να αποφεύγονται ονόματα, ημερομηνίες γέννηση και στοιχεία που μα χαρακτηρίζουν και είναι εύκολο να τα μαντέψουν τρίτη. Οφείλουμε να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό παντού. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται η χρήση κοινού κωδικού σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Στην περίπτωση που ένας κακόβουλος τρίτος βρει τον κωδικό μας στο Facebook, δεν θα πρέπει αυτός να είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση και στο λογαριασμό μας, στο Twitter, στο Instagram, το Foursquare και το Επίσης, ο κωδικός του email που δηλώνουμε στα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να είναι μοναδικός, διότι αν κάποιος μπορεί να διαχειριστεί το email μας, τότε μπορεί να διαχειριστεί και να αλλάξει όλους τους κωδικούς μας. Οφείλουμε να μην μοιραζόμαστε τους κωδικούς μας. Πρέπει να αποφεύγεται η παροχή των κωδικών μας σε τρίτα άτομα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Εφόσον αυτό απαιτηθεί για κάποιο λόγο, θα πρέπει στη συνέχεια να αλλάξουμε άμεσα τον κωδικό μας. Οφείλουμε να αλλάζουμε τον κωδικό μας συχνά. Η αλλαγή του κωδικού προτείνεται όπως συμβαίνει περιοδικά και ανατακτά χρονικά διαστήματα, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιος άλλος να έχει βρει και να χρησιμοποιεί το λογαριασμό μας σε αγνία μας. Οφείλουμε να μην χρησιμοποιούμε τον κωδικό μας σε μη ασφαλής ιστοσελίδες ή σε δημόσιους υπολογιστέ. Εφόσον θέλουμε να συνδεθούμε σε κάποιο δημοφιλέ κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να σιγουρεύουμε ότι βρισκόμαστε στι επίσημες ιστοσελίδε του και όχι σε κάποια άλλη παραπλανητική ιστοσελίδα. Επίση, δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε πλαίσια pop-ups για σύνδεση σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, τα οποία δεν βρίσκονται στι επίσημες ιστοσελίδε των κοινωνικών δικτύων, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα πέσουμε θύματα μια επίθεση που αποκαλείται φύση. Όσον αφορά του δημόσιου υπολογιστέ, Όπω για παράδειγμα τον υπολογιστή στη βιβλιοθήκη ενό πανεπιστημίου ή σε μια καφετέρια, δεν θα πρέπει να του εμπιστευόμαστε καθόλου, καθώ η χρήση του πραγματοποιείται από πολλού ανθρώπου και ω εκ τούτου πολλά ύποπτα προγράμματα μπορούν να τρέχουν στο παρασκήνιο. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για ένα τέτοιο ρίσκο, δεν θα πρέπει να συνδεθούμε ποτέ με τα προσωπικά μα στοιχεία. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο HTTPS όπου αυτό είναι δυνατό. Στο φιλομετρητή που χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες όπου ο σύνδεσμός τους ξεκινά με HTTPS και όχι με HTTP. Συνήθως το HTTPS εμφανίζεται και με πράσινο χρώμα ή έχει το εικονίδιο μιας κλειδαριάς. Με τη χρήση του πρωτοκόλου HTTPS στέλνουμε κρυπτογραφημένους τους κωδικούς μα και ως εκ τούτου είναι πολύ πιο δύσκολο να τους υποκλέψουν κακόβουλοι τρίτη. Για το λόγο αυτό, Πρέπει να ρυθμίζουμε κατάλληλα τις ρυθμίσεις του κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιούμε και να ενεργοποιούμε την επιλογή για σύνδεση με πρωτόκολλο HTTPS εφόσον αυτή υπάρχει και εφόσον δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη.